пані Гвеню ну, але якщо є якісь інші потреби на які ми можемо наприклад ті хто нас зараз дивляться якось вплинути то ми можемо спробувати щось допомогти тобто ми там ну умовно кажучи старлінки ми збираємо ми розуміємо що старлінками не можна там знищити ворога але то що в наших силах то, то ми готові долучатися можете допомогти у нас є пані Марго яка займається від всього батальйона там волонтеркою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 на даний момент навіть важко поранених хлопців дуже складно вивозити, і доводиться використовувати казаки, МТЛБ і тому подібне. Тут багнюка всюди. Тобто дороги майже розбиті, і, ну, по асфальтованих дорогах ще можемо пересуватися, а от саме по сільській трасі або е, саме по лісосмузі неможливо. Тому нам дуже-дуже потрібні або ремонт автівок, які у нас є. У нас дуже багато автівок за останній час просто вышли зі строю під час там мінометних опадів, або там смерчі і тому подібне. або просто там є можливість передати автомобіль, будь ласка, передавайте. Ми не граємося ними. Ми, ми їх використовуємо чисто за призначення. Вони всі, ці автівки, які передаються. Я от офіційно заявляю саме наш батальйон ніколи не використовує там в тилах ці автомобілі вони завжди використовуються лише на порядку Я хочу сказати що якщо би хтось зараз дивився і в реальності хотів би там не знаю віддати там якісь свої, може там не суперновий але там пікап якийсь або ще щось то як він має зв'язатися так що він потрапив саме до вашої там сьомої восьмої роти там легіону Свобода Ну, Марго можна номер телефону прикріпити або її контактні дані. Я обов'язково вам скину, і через неї весь зв'язок. Та вона, знаете пропорційно виділяє на всі три роти там на розвідку, на артилерію, чтобы щоб всі хлопці були забезпечені. І коли ми в симбіоз, коли весь батальйон Свобода разом працює, у нас у нас не таке понібратство, ми розуміємо, що там, якщо в артилерії не буде автомобіля, то надо поділитися, надо дати, якщо там в другому немає, то не треба забезпечити, і коли ми от працюємо як один слажений механізм, то, тоді весь батальйон буде працювати.